Koli su odmah krekli nije za tebe Izbije iz glave i dini negde napise Rekli su mi da si srašnija od satane Drugi su te znali nobo bolje od mene Mrzeo sa svako po tebi je voleo Žan glas o tebi me je boleo. Kao mor na dobro more sanjao sam te, a ja nek tu slao tala se. Kao žena zemlja ti šuče, kao To su bile sušne godine. Продавао је он Добре руке спаде Звали смо га ми Али сад га нема Нема сарца тог Постава је слика Из детинства мо Čoko Čokolin Čoko Čokolino Zvali smo ga mi Čoko Čokolino Čoko Čokolin Čoko Čokolino Zvali smo ga mi Voleli smo život Dobre ruke te Voleli smo starca Dobre rukete Ali saga nema Nema satsatog Ostava jazyka Izde ti samog Choco chocolino Choco chocolini Choco chocolino Zvali smo ga mi Čoko čokolino Čoko čokolin Čoko čokolino smo ga mi Znaješ, da te ovole Gucke žiseri Novinani ljudi Ne su neki znani Bo jest jak jezioro, galanckie zeri, a mi przeczes widzi, na naso rozcari, i staty daśmy z mózdam, po ręko i bok, może się kwabu, śmieję się z atere, mnie czytek korzo rad mniuuje eti, i za koi pleđa, przychodzę w ciebie zwe Ти си заврошен сад без мање, Ти си тео војничких снова, Ти си уткеса на слом без стране и треба ти лова, треба ти лова, Сви поле твоје и да ме мере стри пеће стараћке руке на семи, Али то Твоје каријере, па зашто ода Отрепела не би Славни фотојерам, секси магазина Цикаће своје, умећ мићко јаво Не зели плинци, фотојерни хуска Гледаће твоје, младо боло у тело Си ставрше со без И стео войнички Spresno, spresno, so italiena, dobro bina, daite, mama, mi. da krenemo s preskom, s preskom prošlosti još si ta jedan dajte mama vi da krenemo s preskom prošlosti jednu čašu, dežri pruci o lako se opreće dio I don't care anymore, you're in there. I've died a while, and you've been enjoying me. I've been so tired, and you've lost so tired, and you've been so Na da kakvom sam bio odnum, a ti si me spasila. Da kakvom sam odnum, a ti si me spasila. Praš, kako ide? Poza tebe. Tebe je ostala duša, kolako pustila. Alok, ne lakam tebi kamer вос в Kada ću ja bez tebe Kada ću teški dani Kada dodu svi je Kraje, panovi moji sta da o